שלום לכל הצופים, אני איתמר ובסרטון נלמד כיצד נוסיף פולה של עיכול רכב. אז בואו נעבור לכרטיס עתיק ונתחיל לעבוד. להוספת הפעולה אני אכנס לפעולות ונלחץ על אוסף פעולה ונתחיל להקליד את תיאור פעולה עיכול רכב. נלחץ על מכה שטאב, המערכת תשלים לנו את שם הפעולה באופן אוטומטי. נשים לב שהפולה היא בתקשורת ונלחץ על שמו. נפתח לנו חלון של עיכול רכב בתקשורת. במידה ואנחנו רוצים להקל את כלל של החיוב, לא ספציפית רחב מסוים, אנחנו נציין בסוג רכב ולא נצטרך לאכליד לא מספר רישוי ולא תיאור. במידה ואנחנו מתכוונים לרכב מסוים, כמובן נצטרך להקליד את מספר הרישוי. נקודה נוספת, במידה בוחרים בסוג אחר מרכב, כמו כלי טייס, שייט וציוד מכני הנדסי, אנחנו נצטרך להקליד תיאור. אז אחרי שמילנו את הפרטים, אני אבחר למשל בכלי, לא בכלי טייס, אני אבחר ברכב. לחצנו על השר, בחזרה לכרטיס עתיק, נבדוק שהפעולה נרשמה כמו שצריך. כל מה שנותר לנו זה לשדר את הפעולה בתקשורי. תודה חברים ונתראה בסרטון הבא.